Tervehdys vaan kaikille. Ö, tosiaan erityis, erityisluokan -opettajana, opettajana täällä Raumalla, Raumalla toimii, ja, ja tota noin, en, en ole siis dig, digipro sen enempää, sen enempää enkä, tota enkä tämmöisiin niin kouluttautunut, vaan ihan, ihan perus, perus erityisluokan opettaja, ja tota, näitä on tietysti tullut sitten niin kuin, Erilaisia alustoja ja erilaisia välineitä käytettyä tässä nyt sitten olen reilu, reilu kymmenisen vuotta, vuotta tota noin, niin ollut tässä hommassa. Ja, ja tota, niin kuin kuitenkin sitä, sitä sukupolvea, 36 vuotta tullut täyteen just tuossa helmikuussa, niin, niin, niin kuin, että nämä digiasiat on sillä ehkä öö, ollut jo pienestä pitää niin kuin läsnä. Sillä, Sen puolesta ehkä hiukan jotain näistä tiedän, niin, niin koitan, nyt sitten, koitan nyt sitten teillekin jotain kertoa. Enkä tosiaan tiedä teidän, teidän niin kuin tietämystasoja ja, ja semmoisia, mitä, mitä alustoja ylipäätänsä käytätte. tai sillä yleisellä puolella, että kysykää ja, ja kommentoikaa. Kommentoikaa, tota noin, ja jos tulee jotain sellaisia, mihin, niin mihin, mihin haluaisitte ehkä jotain tietoa ja mitä, mistä mä en ole puhunut mitään. Mä ihan yleisesti, yleisesti ajattelin kertoa että tällaisia hyvipuolia, mitä olen huomannut, ja sitten taas vastaavasti sellaisia, mitä tarvitsisi mun mielestä kehittää ja muuttaa just näitä, näitä erityisoppilaita ajatellen. Itsellä on siis vaativa erityisen tuen oppilaita, eli mä ajattelen tätä aina sitten vähän siltä kannalta, Kantilta, että on, niin on kehitysvammaisia tai sitten, tota, noin, autistisia oppilaita tai on, on, on näke, näkemisen pulmaa ja niin pois päin että et, tota, että muista pitää se sitä ainakin mielessä, mielessä. Mä koitan, koitan myös ottaa niin kuin, ehkä sitten mukaan vähän vähemmän tuen tarvitsijoit koitan, koitan muistaa ajateltäessä mutta mut kokemus, kokemuspohjat niin ovat on on pääasiassa näistä näistä niin vahva erityisen tuen tai vaativa erityisen tuen oppilaista.. Joo. Öö. Ensimmäiseksi semmoisia niin positiivisia asioita, mitkä nyt ehkä varmaan itsestään itsestä selviikin on, niin tota, yleensä erityisoppilaat ajatellen, niin nämä, nämä kaikki digi, digihommat oikeastaan niin on hyvin, hyvin motivoivia. Niin kuin ehkä yleisen tuenkin ja, ja muillekin tota, yleisopetuksen oppilaille, mutta tota, on, on sellaisia. Että vaikka että jos kirjoittaminen tai lukeminen, lukeminen on niin kuin haastavaa, niin yleensä sitten niin kuin näiden, näiden digilaitteiden avulla päästään niin kuin vähän sin alulle. Jos on tarkkaavaisuuden käytöshäiriön probleemi, niin yleensä digilaitteiden alustoit käyttämällä niin kuin niin, niin tota noin, niin ne jotenkin kummasti katoaa. Että kyllä, se, se motivaatio on tässä yksi ainakin ehdottomasti niin kuin positiivinen puoli. Tota, jaksavat yleensä keskittyä näihin, näihin ja tehdä, tehdä näitä näit hommia hyvinkin mielellään. Öö, mä en tiedä nyt sit mitä, mitä esimerkiksi, tota noin, niin, mitä teillä on käytössä. Meillä, meidän koulussa on nyt, tota, meillä on uusi koulu, toista kolmatta vuotta ollaan käytössä täällä, niin meillä on tällaiset tota, clevertats taulut jotka ovat olleet tosi, tosi hyvät, eli ne ovat vähän niin kuin tosi isot, isot tabletit tavallaan, niin kuin isot taulut täällä luokissa, erityisopetukseen varsinkin, niin todella, todella hyvät, että, että noin, niin pystyy tekemään niin kuin suurella, suurella käsiliikkeellä ja, ja tota noin, niin isolla, isolla alueella, alueella hommi. Että, että, hianomotoriset hienomotoriset ongelmat, mitä erityisoppila saattaa olla, on siinä sitten vähän pienemmässä roolissa kuin sitten vaikka kynän kanssa kirjoittaa tai pienellä alustalla pienelle tapetille. Se on myös semmoinen hyvä puoli ollut. taulujahan on erilaisia vaikka kuin paljon, että varmaan sitten kymmenen vuotta sitten on ensimmäistä koittanut... Smartport taisi olla nimeltänsä. Ja tota noin, niin siinä sitten se toimivuus. toimivuus ei ollut ihan semmoista luokkaa kuin tässä, tässä on. se voi tietysti olla myöskin haittaa, että jos ne laitteet toimivat niin kaikissa laitteissa, niin, niin, tota noin, niin, niin sit se aiheuttaa turhautumista, mutta noin yleisesti, niin jos vaan laitteet toimivat, niin, niin se on myös ollut sellainen hyvä puoli. Mm. Muita hyviä puolia ohjelmoinnin osalta esimerkiksi varmaan monelle tutut on nämä B botit tai jotkut vastaavat sellaiset yleensä on ollut mun kokemuksen mukaan niin on sellaisiin niin selkeästi ymmärrettäviä, että siinä, siinä on, tota noin, on se nuolet ja näkyvät, mihin, mihin päin käännytään esimerkiksi. Sitten, tota noin, niin, no joo, ehkä mä jätän noin tuohon noi ongelmakohtiin sitten. mitä olen huomannut nyt sitten, niin on, on tota noin, niin, tai minkä kanssa me painitaan, meillä on siis tää paljon pienryhmiä ja, ja yleisopetuksen lakki niin yhteisessä koulussa, niin pienryhmillä erityisopetuksessa. Usein ongelmana, kun aloitetaan vaikka tuolta pienistä, niin lukemaan ja kirjoittamaa opettelu, ja sitten kun käytetään näitä, vaikka nyt sitten on se Chromebook tai mikä alusta nyt onkaan, niin hienomotorisesti siis vaikea tehdä pienaakkosia. Ja sitä kautta niin me ruvetaan opettelemaan yleensä aina niin suuraakkosilla. Ja usein myös eskaripäiväkodissa niin siellä on ne isot melkein ensin. Ja sit kun hypätään tänne niin kun näppäimistöihin ja muihin, niin, niin onkin pienaakkoset edessä, niin siinä tulee jo yksi ensimmäinen, ensimmäinen ongelma niin vastaan, että ei, ei tunnista niitä kirjaimia. Miten ollaan koitettu ratkaista välillä, niin, niin tota noin, ihan näppäimistöön vaikka, vaikka tota teipaamalla päälle niin suuraakkoset käyttöön. Ja, ja, ja tota noin, niiden kautta sitten, jos, jos oppilas on jo on niin pitkällä. Vaativan erityisen oppilaan sitten tulee tässä lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa niin kuin myös semmonen puoli, että, että, että he eivät välttämättä niin kuin, opi sitä välttämättä missään kohtaa tai sitten yleensä, yleensä paljon myöhemmin. Eli sitten täytyy tietysti, jos on se, se niin kuin ikä, ei niinkään ikä, Tasoinen, vaan se kehitystaso huomioon ottaen. että voi olla vaikka yläkoululaisia, jotka ei vielä osaa kirjoittaa tai lukea. Ja ainakin nyt näissä meillä on nämä Chromebookit ja, ja tämä, tuota, tuota, noin, näiden mukaan nämä Docsit ja Drivet ja muut, niin näissä, näissä on ollut hyvä, kun on, on esimerkiksi apuna se, että sä voit puheella puhekirjoitukselle, eli sä puhut sen, sen ja se kirjoittaa sen automaattisesti sitten siitä, jos on kirjoittamisen ongelmaa tai vastaavasti sitten niin kuin lukemiseen, niin on enemmän ja enemmän rupeaa olemaan niitä, että pystyy painamaan, sieltä, että kuuntelee vaikka ohjeen, joka on meille niin äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä, mutta että enemmän niitä edelleen saisi olla sellaisia missä on se joku kuulokkeen kuva tai muu, mistä voit painaa, että se lukee, että mitä sun pitää tehtävässä tehdä. Et luetun, luetun, vaikka osaisi lukeakin, niin luetun ymmärtäminen ei välttämättä ole sillä tasolla, että pystyisi. Et se, se on semmoinen ongelma, ongelmakohta, mikä, mikä näissä digilaitteiden käytössä on tullut vastaan. Sitten on varmaan tota, semmoinen muutenkin yleisesti ottaen niin kuin kuvatuen puute puute minulla olisi tuossa ollut esimerkkejäkin näyttää dialta ehkä, ehkä tota, no, niin siihen, siihen. Mutta, mutta tota, yleisesti niin kuin kuva, kuvatuen puuten niin tehtävissä. Et voi olla vaikka, vaikka tota, tunnetaitojen harjoittelu ja sitten voi olla joku digitehtävä, missä, missä niin kuin, ää, on, on vaikka surullinen ja iloinen, iloinen lapsen kuva ja sitten pitäisi niitä tunteita sieltä alkaa. Alkaa, että kun ne on sinne kirjoitettu, niin ei he osaa sitä sieltä kautta yhdistää, koska he eivät osaa sitä lukea. Siinä niitä kuvia tai sitten se, että pystyisi sen välineen kautta, että se väline lukisi sen erityisoppilaalle, niin se on aika tärkeä. Mikäs vielä? Öö. Aika paljon itse käytän näitä erilaisia, erilaisia sillä tavalla, että se on tavallaan niin kuin meillä semmoinen alustus, just se motivoiva tekijä siihen, että lähtee, lähtee tota noin, oppilas johonkin asian mukaan. Esimerkiksi Sanoma Prolla, nyt toi Millin Milli matikkasarjassa, niin siellä on aika erinomaisia nykyisiä jo noita erilaisia tehtäviä ja harjoituksia, niin kuin mihinkin matika-aiheeseen sitten on, että katsotaan niinku niiden kautta ja tehdään niitä tuolla taululla. Ja sitten sitä kautta niinku ruvetaan tekemään niitä sit niinku käytännössä. Erityisoppilailla vaatii aina sitten myöskin se konkretian niinku, niinku täällä. Esimerkiksi nyt, nyt käytiin tuossa tota, jotain desilitroja ja litroja, niin, niin tuolla oli aika, aika hyviä tehtäviä millillä Sanomapron sivuilla. Ja, tota, Tehtiin sieltä niitä ja sitten me ihan, ihan konkreettisesti niin kaadettiin tietysti, tota, täällä sitten täyteen ja näin poispäin. Tota, sen lisäksi, niin että me käydään digi, diginä niitä läpi, niin sitten se konkretia pitää ottaa kansain huomioon noihin erityisoppilaiden kanssa. Miksei tietysti kaikkien oppilaiden kanssa, mutta että erityisesti näiden, näiden järyhmäoppilaiden kanssa. Sitten mikä varmaan, tosiaan kun en tiedä, että mikä, mikä nyt sitten kenelläkin on omassa kunnassaan tilanne, mutta että näitä laitteiden paitsi se toimivuus on tietysti tärkeä asia, mutta sitten toinen on se, että kun niitä on niin hirveän monta ja erilaista, niin siinä tulee, siinä tulee varmasti meillä aikuisillekin ongelmia, ja, ja tota, mutta erityisesti sitten lapsilla ja pienryhmäläisillä, että, että jos on. On Applen tuotteita, iPadit, on erilaiset kuvakkeet, ja sitten taas kromepuukeissa Chrome ja PCissä ja muissa, niin kaikissa on vähän omat kuvakkeet aina, niin, niin tota, se on myös semmoinen, semmonen mikä sitten sekoittaa, että jos, jos olette semmoisessa tilanteessa, että olette vaikka suunnittelemassa tai, tai kunnashankintaa tai muuta, niin ne kannattaa kyllä miettiä aika tarkkaan, että, että ne olisi yhtenevät, yhtenevät ja, ja tota, pystyisi käyttämään niitä samoja. Samoin välineitä sitten niin kuin pidemmän aikaa, aikaan. Että se, se tulee ongelmaksi. Esimerkiksi nyt kun meillä tuli nämä Chromebookit, niin täällä on just, just Jenni ja Mariel, niin tota, noin tehnyt ihan loistavia, loistavia tämmöisiä. Esimerkiksi, miten tallennetaan driveen, TVT-taito, tämmöisiä tehtäviä, mitkä hän on kuvittanut kaikkia, siellä on niin kohta kohdalta. se on ihan opettajankin hyvä käydä läpi ensiksi, että miten, miten se homma menee, kun ei välttämättä ole niin tuttua, mutta että oppilaat on helppo siitä sit seurata, ja siellä on taas se kuvatuki niin kuin tosi tärkeässä roolissa, että et näkee sen kuvakkeen ensinnäkin, millainen kuvake on, sit sitä osaa niin etsiäkin sieltä, sieltä sit, on tietysti tuo Macromebookki tai, tai mikä se sitten onkaan, sitä etsii, niin tota, Semmoinen, semmoinen on yksi ainakin kans tärkeä asia. Joo. Kyselkää, jos tulee jotain kysymyksiä tai jos, mä, jos haluatte kuulla jostain muusta jotain. Mä katso, että jos tuo tallennusaika pitää paikkansa, niin mä olen nyt jo hepäyttänyt ihan liian pitkään. Pitääkö paikkansa, Sari? Taitaa tuo tallenne. Tällainen aika olla sieltä kokouksen aloituksesta, että et et okay. ole heti ajalla ollenkaan. Saa vielä pistää. Tuota, no, niin Semmoisia hyviä sovelluksia, mitä olen käyttänyt ja me, mitä olen. Meillä on myös pädit niin ja sitten kromepuukit. Pienten oppilaiden kanssa padit on ollut ehkä toimivimpia. Ja siinä on tietysti se, että pystyy käyttämään sitä kosketusnäyttöä, koska hieno moottoriikka esimerkiksi näppäimistön käyttöön niin vaatii sitten jo erityisoppilaat. Erityisoppilasta aika paljon harjoittelua. Tietysti voi olla sitten, sitten tota noin, joku vaikka Asperger, joka on, on hyvinkin kiinnostunut tietokoneesta muista, niin hän hallitsee ka kaikki niin kuin paremmin kuin opettajat, melkein toimii, toimii opettajaan. Mutta tällä yleisesti ottaen niin hieno motoriikka on yleensä se, mikä, mikä on ongelmana, niin tota, näppäimistöllä ei välttämättä onnistu. Päideläiset onnistuu helpommin, että ihan. ihan Tuota kosketus, kosketusnäyttöä käyttämällä tehtävänä. Ja esimerkiksi Molla, Molla abc sovellusto on käytetty kirjainten, kirjainten tota noin, harjoittelua, harjoittelua ensin ihan sormella. Ja, ja tota noin, sit niitä on tietysti saatavilla kyniä myöskin ja sit siitä, siitä pikkuhiljaa paperille. Mutta tosiaan se janomotoriikka on yksi semmoinen, semmoinen. Arttu-sovellus on varmaan tuttu. Löytyy myöskin joihinkin kirjasarjoihin, että et tosiaan jos et vaikka osaa lukea vielä, vielä niin pystyt, pystyt sieltä se lukee vaikka sinulle yllin kappale ja sitä kautta sitten. Tota, noin, jos, se, jos se lukeminen, lukeminen ongelma on niin kuin ainut ongelma, niin tota, saattaa saada sen sisällön siitä, silloin, että pystyy itse, itse tota, sen niin kuin kuuntelemaan äänikirjana tavallaan. Sitten on tietysti tota meillä on paljon myöskin niin kuin sitä että ymmärtämisen ongelmaa. Siin tietysti konkreettia, tuossa jo sanoinkin aikaisemmin, niin on, on oleellinen, Mutta kyllä sitten on öö, semmoista niin kuin että se vaatii aina sen aikusen niin kuin sitten tuen siihen ohjaajan tai opettajan niin kuin vielä ehkä selittämään sitä sitä ja sitten sit tosiaan sitä konkreettia niin kuin sen lisäksi että jotkut asiat niistä on semmoisia, mitkä ei vaan, vaan sillä kuvatuella ja, ja tota, puhutulla ohjeiden annolta ei ole muullakaan niin välttämättä aukeaa. Joo. Mitäs vielä? No ja kapeli on varmaan myös kaikille semmoinen tuttu, tuttu tota noin, niin mitä on käytetty paljon lukemaa, ja, lukemaa opiskelussa. Ja, ja tota, siinäkin taas niin näkee sen sit taas, niin digi, digilaitteiden mahdollisuuden, meilläkin on ollut tässä tämä hetkessäkin ryhmässä sellaisia, jotka paljon niin kuin, ei ne äänteet mahannu millään niin tulla, tulla ja löytyy. Et jos mä näytän tuolta S-kirjainta, niin ei se, ei se suhina sieltä löydy, mutta sit kun sen tekee e kapelissa, niin jotenkin ne jännesti sitten osataan kaikki, että kyllä siinä ehkä se motivaatiotekijäkin varmaan aika vahvasti näkyy siinä kohtaa.